Криптовалюта – це альтернативна електронна валюта, що випускається та обслуговується не центральними банками, а мережею децентралізованих комп'ютерних систем, які працюють на основі блокчейну. База даних про криптовалюту та операції з неї, поданих у виділа цюжка зв'язаних блоків. Створення і обробка кожної нової одиниці криптовалюти заснована на криптографічних методах. Криптовалюти переважно використовуються для здійснення розрахунків між учасниками мережі, оплати комісій за ці операції, залучення інвестицій. Проте вже з'явились платіжні карти у криптовалюти, тому зараз можна оплатити популярні товари і послуги у багатьох країнах світу. Пропозиції щодо розробки криптовалюти лунали у світі ще до створення інтернету. Так, американський криптограф Девід Чаум у 80-х запропонував перші алгоритми у проєкті DigiCash, проте він зазнав невдачі. Першою криптовалютою, популярною у всьому світі, став біткоін, який був запущений у 2008 році анонімом під логіном Сатоші Накамото.